ليلة القدر هي ليلة الغفران ليلة القرب من الله عز وجل ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة فلا يكون هناك مكان لشيطان فقد اختص الله عز وجل بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فقد أنزل الله عز وجل فيها القرآن الكريم فهي ليلة تكتب فيها المقادير والأرزاق للعبادة ويكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والأعزاء والأذلاء قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فالعبادة فيها أفضل عند الله تعالى من عبادة ألف شهر فينزل فيها جبريل والملائكة عليهم السلام بالخير والبركة والرحمة والمغفرة فيبقون في الأرض يؤمنون على دعاء الداعين إلى طلوع الفجر قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وهذا كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من علامات ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فهي ليلة فردية تأتي في يوم فردي من الأيام العشر الأخيرة، وهي ليلة هادئة ينير فيها كل ظلام، تكون السماء فيها صافية ساكنة، والجو معتدل غير بارد ولا حار، وتخرج الشمس في صباحها من غير شعاع، تشبه القمر في ليلة البدر، ويكون القمر فيها نصف قمر، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ فتكون الأرض آمنة في هذه الليلة قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر فتمتاز هذه الليلة المباركة بالسكينة والطمأنينة وراحة القلب فيلتذ فيها العبد بالعبادة أكثر من الليالي الأخرى لتنزل الملائكة بالسكينة على العباد. فقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا هو أفضل الدعاء في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر على عباده ولعل ذلك من أجل أن يجتهدوا في العبادة في العشر الأواخر من رمضان فاللهم بلغنا جميعا ليلة القدر وارزقنا ثوابها يا رب العالمين وأعتق رقابنا من النار